بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين المهدي المنتظر أصبح هدف سهل المنال ونستطيع أن نتعرف عليه بكل سهولة ويسر وهذا من خلال إجراء بسيط جدا وهو إخراج دبة الأرض الملكة في من مدينة الحمام بالقرب من مدينة الأسكندرية فهي اللغز المحير الذي حير جميع العلماء ولازال أقولها في كل فيديو اقوله لكم إن الملكة كيلوباترا دي السبعة من أهم عناصر المهدي المنتظر عشان نبقوا فاهمين الصورة كويس ونبقوا واعيين للي احنا بنعمله عشان هي الملكة كيلوباترا دي هي اللي هتوصلنا إلى السعادة والحرية والإنطلاق العالمي. نحو مستقبل افضل ومن اجل هذا انصح الجميع بانهم يتعاونوا معي في البحث عن الملكة كيلوباترة وذلك في من خلال مواقع معلومة لدينا مسبقا وهذا هو الطعم او البيت يعني اللي بيقدر نجيب بيه سمكة القرش انه هو بيرملها طعم حلو كده وبتاع احنا هنعمل الطعم ده للمهدي المنتظر وهو يأتي الى الملكة في لوبطرة فيجب ان نحضرها له اذا كنا عايزين بقى المهدي المنتظر يعني ايه يجي بطريقة سلمية ما يكونش فيها مشاكل ما يكونش فيها دوشة وما يكونش فيها انهيار للسد العالي لان لو ظهر المهدي المنتظر بهذه الطريقة السلمية نزلت اكررها السلمية اللي هي الملكة كيلوبترة والحفر والتنقيب عنها فده هنا نعملوا سلام مع الله اما بقى مش عايزين سلام مع الله ما تنقبوش وما تحفروش وما تسألوش عني ولا يهموكم اي حاجة حتى يأتيكم بقى ايه اليقين بانهيار السد العالي فبعدها تطيقنوا ان كلامي اصبح حقيقة وصحيح بس بعد فوات الاوان فده اهم العناصر اما عنصر بقى وفاه الخليفه فده ترتيبه مش معروف برضه عندي ممكن يجي قبل السد العالي ممكن يجي بعده الله اعلم بالذي الاحوال لكن كل ما استطيع ان اقول لكم هي هناك في ايه خير وفي ايه شر فانتوا لو عايزين المهدي المنتظر هتقولوا لا احنا عايزين ايه الخير لو مش عايزين المعني المنتظر هتقولوا اتينا بما تعدنا يعني هاتلنا بقى اللي انت بتقول عليه ده العذاب احنا مستنيين ان احنا اصلا مش مصدقين كلامك فننتظر هذه الاحداث ونشوف هنوصل لايه في النهايه واختيارنا هيكون ايه ومدى مسؤوليه الناس على هذا الكلام اللي انا بقوله يعني لازم يعني برضو يبقى في تعاون بين الناس عشان يوصل صوتي لاكثر عدد ممكن حتى نصل الى الحقيقه وكان معكم امل حسني من مدينه الاسكندريه تنبب بعلامات الساعه الكبرى وحاصل على سانس اداب قسم جغرافيا وعامل بحث على تحديد المواقع الجغرافيه لعلامات الساعه الكبرى ومن ابرز هذه العلامات هي خروج تبة الأرض الملكة البطرة من مدينة الأسكندرية أو بالقرب منها كذلك الأمر انهيار السد العالي جنوب الأسوان ويدل هذا على أن وجود المهدي منتظر في مصر وسوف يخرج من مصر حسب تنبؤات الفراعنة وتنبؤات المسلمين وعلي أبن أبي طالب قال سوف يتخذ المهدي المنتظر مصر منبرا له يعني سوف تكون هي الدولة الخاضعة تحت اشراف المهدي المنتظر مباشرة دون عن دول العالم كله يعني باقي دول العالم كله دولة لها الرئيس بتاعها وليها الولي او لها الملك هيبقى زي ما هو عادي بس هيقدم الولاء والطاعة للمهدي المنتظر فطبعا ده كلام بسيط اما مصر سوف يحكمها بنفسه يعني لن يكون هناك والي على مصر لان هو سوف يباشر الحكم بنفسه حتى يستطيع ان يصل بمصر الي العالمية ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تليفون زيرو اتناشر تمانية خمسة سبعة تمانية تسعة سبعة ثلاثة اربعة وشكرا على حسن استماعكم